السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعين قناتنا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم أعلنت قناة جديدة النهارده على النايل سات وقمر القمر عرب سات أن هي تزيع المباراة مجانا مباراة كأس العالم الأندية أو أن هي اشترط حقوق البس وهتبث المباراة مجانا للوطن العربي والقناه هي قناه سعوديه وهنروح مع بعضي دلوقتي مع بعض هنوريكم الترددات بتاع القناه على قمر نايل ساد وقمر عرب سات فجهز لي ورقه وجلم كده علشان نبدا مع بعض واكتب ورايا الترددات بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان نوصلك دايما بكل الجديد ويلا بينا نبدا نوريكم دلوقتي ادي هنخش دلوقتي على الترددات ده هنا بيقول لك التردد واسم القناه التردد قناه اس اس سي على العرب سات القناه على العرب سات التردد بتاعها هيكون التردد بتاع القناه هيكون 12 -418. 12 418 ده التردد بتاع القناه او الاستقطاب بتاعها افقي او اتش اللي استقطاب بتاعها معدل الترميز هيكون معدل الترميز وعشرين 27500 وده طبقا معدل الترميز وعشرين 27500 اما معدل تصحيح الخطأ معدل تصحيح الخطأ 6 على 5 ده معدل تصحيح الخطأ هنقول لكم التردد الثاني على قمر عرب سات هيكون التردد بتاعها 12 418 12 418 الاستقطاب بتاعها هيكون افقي او اتش افقي او اتش اما معدل الترميز هيكون 27 500 معدل الترميز 27 500 معدل تصحيح الخطا 6 على 5 طب اما بقى على المايل سات هيكون ترددها معانا على المايل سات تردد القناه على المايل سات بتقنيه الاتش دي هيكون التردد بتاعها 12 523 12 523 ده التردد بتاعها اما الاستقطاب بتاعها افقي او اتش الاستقطاب بتاعها افقي او اتش معدل الترميز هيكون 27 500 معدل الترميز هيكون 27 500 معدل تصحيح الخطا هيكون معدل تصحيح الخطأ أو معدل ترميز تصحيح الخطأ هيكون 4 على 3 ده معدل تصحيح الخطأ التردد تاني على النيل سات بتقنيه الاتش دي هيكون التردد بتاعها 12-523 12-523 أما الاستقطاب هيكون أفقي معدل الترميز 27-500 معدل تصحيح الخطأ 4 على 3 معدل تصحيح الخطأ 4 على 3 إيه وبكده نكون قلنا لكم على التردد بتاع القناه والقناه دي ان شاء الله هي اللي اعلنت النهارده ان هي هتذيع مباريات كاس العالم للانديه مجانا او اشترت حقوق بس ان هي تذيع للوطن العربي مجانا وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.